Conflict între Dna subliniere mai, Carmen Dan îi cere din nou lui Covesi să ia mesuri. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat joi că nu a primit încă un răspuns la cererea adresat subliniere facebook în încetă de subliniere are a, a doi poliți subliniere T-judiciarii la Dnaflo subliniere tii. Ministrul că a trimis sublinierei o a doua solicitare, identic. Moi am revenit cu alt adres și na sublinierei am solicitat ce am solicitat sublinierei în prima. Nu ne-a răspuns. A subliniere tept ca Dna se dea un răspuns instituțional, cum de altfel a anuncat sublinierei public, a declarat Carmen Dan. Cererea ministrului de interne vizează doi polici subliniere și judiciar de la Dnaplo e subliniere -ti, care au apărut în înregistrările publicate de Vlad Cosma. Este vorba de comisarul F de polie Iorda Mihai, ii comisarul F de e Florea Gabriela. Potrivit 83 pe 2002 privind direcția naională anticorupie, revocarea din funcție, înaintea împlinirii termenului bedetare, de detare, a poliitilor de polie judiciar de tai la se face prin ordin motivat al procurorului IEF. Prima solicitare a fost făcut în cursul zilei de 13 februarie 2018.